Eesti vabariigis on riigivõim üles ehitatud erinevate riigivõimu harude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõtte järgi. Seadusandlik võim on riigikogul. Ainult parlamentil on õigus kehtestada üldisi, kõik inimesi ja kõiki asutusi ühtmoodi kohustavaid reegleid. Nende üldiste reeglite elluviimise eest hoolitseb täitev võim. Selle tipus on vabariigi valitsus, kelle nimetab ametisse vabariigi president. Täitev võim ise jaguneb väga paljudeks harudeks ja tasanditeks. Kõik need peavad hoolitsema riigi toimimise eest. Kohtuvõimu esmane ja tavaperane ülesanne on õiguse mõistmine, vaidluste lahendamine ja õigusrikkumiste eest karistamine. Tänapäevases õigusriigis peab ta kontrollima ka täitev võimu, et iga võimuorgan teeks ainult seda, milleks tal on seadusega antud voli, ja et ükski neist ei kahjustaks üksikisiku õigusi. See pärast on võimalik täitev võimu akte ja otsuseid kohtusse kaevata. Kõige selle kohal kõrgub aga põhiseadus, omamoodi kõike nägev kolmas silm. Eesti vabariigi kõrgeimal kohtul on õigus kontrollida ka seda, kas parlamendi antud seadused või täitev otsused on põhiseadusega kooskõlas. Põhiseaduslikuse kontrollis on oma roll ka vabariigi presidendil. Tema kuulutab seadused välja, kui tal tekib kahtlus, kas üks või teine seadus on põhiseadusega kooskõlas, on tal õigus saata see riigikohtusse. Kohus kontrollib selle seaduse vastavust põhiseadusele. Selline riigivõimu harude vaheline tööjaotus ja tasakaalustatus, ka vastastikune kontroll peab kindlustama riigi toimimise õigusriigina ja mis kõige tähtsam tagama üksikisiku põhiõiguste kindla kaitse.